A az, hogy az emberek tudatában legyenek a jogaiknak, és tudjanak velük élni. És ebből egyenesen következett a mondó. A kártyajátéknak a célja az az, hogy a fogyatékos és az gyerekek is tudjanak arról, hogy joguk van dönteni az életükről. Kárbé a kártya fele olyan helyzeteket mutat be, ami épp gyerekekkel is megtörténik, és tudniuk kell ezeket felismerni. Amikor elkészítettük a Mondó kártyákat, és odaadtuk pedagógusoknak és szülöknek, akkor azt láttuk, hogy kicsit félmenyúlnak hozzá. Nagyon sok tabu témát érint a Mondó, és azért gondoltunk arra, hogy meg kéne találni azt a formát, ahol egy biztonságosabb környezetben, ahol megtámogatva tudnak ehhez hozzáférni. Nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy egy, egy olyan jó történetet hozzunk létre, ami szórakoztat, és ami által a gyerekek többek lesznek, mint mielőtt beventek. Ez egy ilyen stand-up show, ahol Zoli Robot elmeséli az ő történetét. Zoli Robot vagyok. KZ1972-es típusszámú protokoll robot. Téged hogy hívnak? <tos> Bocsánat, ez nálam egy jellemző típus hiba, a nyelvi processzor időleges meghibásodása. Sokszor kellemetlen helyzetekbe kerül, bántják őt, és itt kerülnek elő tulajdonképpen a kártyák üzenetei, ahol felhívjuk a figyelmet arra, hogy, hogy ezekben a bizonyos helyzetekben ennek a kis robotnak van joga tiltakozni. <tos> Nem pedagogizálni akartunk, nem rémizgetni őket hogyha ők végig nevetik, végig izgulják az előadást, akkor, akkor valószínűleg azokat a témákat is, ami az előadásról szól, elviszik majd maguk. Ugyanarra a társadalomra készítjük fel ebben a hely, esetben a gyermekeket, tehát nekik majd a jövőben együtt élniük, és azért fontos ez a program, hogy párhuzamosan és együtt nőjenek bele egy elfogadó világba. A harmadik felület, az pedig a bukárkic a mesetára, Ahova mondom, animációs formában kerül fel. Megnyit az ember egy ilyen kis storyth-könyvet, akkor egyrészt kapja a színházi darabnak a megrajzolt változatát, felolvasva narráva. Zoli robot vagyok. És kapja a hozzátartozó kártyákat is, ami pedig ugye a gyerekek jogait fogja bemutatni. Fontos volt az, hogy legyen egy ilyen robotságuk, mert hogy robotokról beszélünk, de hogy legyen nekik e, személyiségük. Értékelhetett a teljesítménybe. Teljesítmény? Az egész gyerek 16-ot sem tud látni. Lehessen ráismerni az arconásukból a rossz csont. Haverra. A Mondóban azért érdemes a cégeknek befektetni, mert ez egy hosszú távú projekt. Sokszor évvégén kapnak észbe a cégek, hogy milyen olyan ügyek vannak, alapítványok civil szervezetek, amiket érdemes lenne támogatni. És hogyha idejek órán találkoznak ezzel a projekttel, személyes élményeik vannak, akkor sokkal könnyebbé válik a civil szervezet és a kereskedelmi szféra között. A, a, a kommunikáció. És minden olyan cégnek, akinek az az érdeke, vagy ez a célja, hogy olyan munkavállalói legyenek, akik ö, aktívak és önállóak, annak érdemes a mondóba befektetni.